Irina Tenase, iubita lui Liviu Dragnea, a făcut accident cu Maina liderului PSD. Irina Tenase, iubita lui Liviu Dragnea, a făcut accident de Maina. Unul foarte grav, după cum a spus chiar Liviu Dragnea. Din fericire, Irina Tenase nu are pe IT nimic. În fapt, este vorba de un accident mai vechi relatat la acea vreme de stiri pe surse ro. vezi aici. Dragnea a vorbit despre Maina cu care a fost la mare. Ea aparine fiului său inoareitul făcut, a recunoscut eful Camerei Deputailor. Am văzut tot felul de detectivi, unii părâci, vai de mama lor, mei iertați ce vorbesc ca sublinierea. Am văzut subliniere eu domnii subliniere oarcare un liber prin teleorman, care a făcut o mare analiză subliniere o mare investigație. Mă Ma subliniere e a firmei unde este acționar fiul meu, este a lui personal. Masubliniere na mea a fost accidentat grav acum o perioadă cu Irina, mulcumesc lui Dumnezeu ce a secepat subliniere i a fost avariat grav, este acum reparat, este încă în service. Este vorba despre masubliniere ina pe care o am în declarația de avere, BMVN X5, pe care am o subliniere tenit-o de la fratele meu. În ceea ce prive subliniere împul? am înțeles ce nu e. Fiul meu se primească amend, se se învece minte. L-am rugat se mi împrumute ma subliniere ina, mi-am prumutat-o, îi mulcumesc foarte mult, subliniere eu i-am împrumutat când de lângă nu aveam ma subliniere in, m-am dus la mare subliniere i-am venit. M-am chinut să dau SMS-ul la casepele Timi, taxa de put de la fete sub tinere, l-am sunat pe domnul Iunic de la companie, de drumuri nere. Mi-a spus și verific. Nu sublinierea tia, mea subliniere teptam se sublinierea dar sigur ce era sublinierea el undeva, în vacant nere, ce se auzea unii subliniere te ele în telefon. Omia a sunat ulterior sublinierea, mi-a spus ce este o problemă la compania de telefonie, dar ce facem noi, cei care vrem să peletim? Mi-a dat răspunsul ce puteți peleti sublinierei mâine. Dar, domnule, cei care au trecut ieri sublinierei au zis ce peletesc azi ce fac? Prefer mesele semenii subliniere te oameni să peletească o amendă, neavând nicio vin sau vereglaci voi problema între voi, între STS sublinierei operatorul de telefonie. Nu e nici treaba mea, nici a celorlalți participanți la trafic să vad unde este problema, a spus Dragnea.